رحمة الله عليك يا صاحبي. عشت بطل ومت شهيد. رحمة الله على كل روح ضحت لاجل هذا الوطن. بالله اجت هذول. تركوا اهاليهم وتركوا اطفالهم وهجروا بيوتهم. رحمة الله عليكم. كفاية كفاية حروب كفاية قتل كفاية دمار حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل سويت الدراسة؟ ايه سألنا عن الدراسة؟ أنا قررت آخر الامتحانات خلاص عاد بدرس بقربني أنا أحسن لا أدرس سلامة الله أنت بالنهاية تغلطان غلطان ليش أنا الدراسة؟ دراسة؟ لا شغلة نظيفة ولا فيها وظيفة وفي الأخير اشتغل باص اطلع يا خالة يا خالة ولا عسكري زي الجماعة ايه اللي شوف عبد الله وينه؟ هذا وش يسوي؟ شوف شوف شوف شوف شوف ايه وين عقلك شوف لا شوف شوف إيش شوف أنا شوف مالك ما عليك مش حد طمان عليك لا حول ولا قوه الا بالله. عظم الله اجرك يا اخوي. الحمد لله على كل حال. ليش ما تصاحبه؟ قرح فيه لغم. وين؟ في المخاء لا حول ولا قوه الا بالله. الله خدمات يا اخوي. الله معاكم. شي حاجه ولا شيء الله معاكم. الان احنا نهدر مع عبد الله قال انه صاحبه مات قبل يومين ايه؟ اليوم شهيد جديد وعن صورته ايش في الان؟ ايش كل يوم شهيد كل يوم صوره ايش الخبر؟ مدري خاف اه الله اه نظل كل يوم شهيد على عدد ايام السنه لا متى كنت نظل للحروب اللهم اقل لك من شهيد واخلق خير منها كفايه <تصفيق> للحروب <تصفيق>